I nettledelsen Edge fra Microsoft har det funksjonen at du kan høyreklikke på texten og få lest teksten høyt. Det finns ikke i Chrome ennå, men det finns mulighet til å laste ned en add-on som gjør samma jobben for dig. Jeg er veldig glad i den tjenesten her som heter Read Aloud. Du går i Google, skriver Read Aloud og så kommer du til denne siden og så trycker du på installere. Jeg har jo allerede installert den, så jeg får bare muligheten til å avinstallere den. Fungerer på følgende måte. Du går til en side med text og så titt opp i høyre hjørne her, her er det en sånn mikrofon, som står på toppen som heter Read Aloud. Så hvis du vil ønske å lese opp teksten på siden, så trykker du på denne her. Modul 10, opplesning av digital tekst, talesyntese. Talesyntese er programvare som avkoder digital text och leser den høyt. Syntetisk tale gir deg hjelp til å avbruke av talesyntet avsnitt, sammen med bordet. kan du trykke deg avsnitt som avsnitt, her kan du trykke stopp och du har også muligheten til å trykke du har trykket på ikonet så får du også fram dette tannhjulesymbolet. Hvis du trycker på den så kan du styra eh, hastighet och pitch på stämmen och volymet. Den oppdager automatisk vilket språk den er på selv, slik at den leser det språket som er tilgjengelig. Read Aloud støtter hela 40 språk. Dessverre så er det enkelte websider den ikke fungerer på. For eksempel her er jeg i Word Online, og her sier han rett og slett at jeg klarer ikke å lese opp denne siden. Hvilken sider han klarer å lese og ikke lese, må du nesten prøve ut på egen hånd.